في سؤال بيقول إزاي تكون فترة التعارف قبل الارتباط وهل ممكن الخروج لوحدنا ومدتها تقريبا بتبقى قد إيه فترة التعارف اللي بيحدد فترتها مدى الارتياح يعني لو لزالة الشخصية اللي قصادي فيها شيء من الغموض فأنا ما بقدرش أقدم على فترة الخطوبة أو الارتباط الرسمي بالخطوبة وعقد الخطوبة قبل ما يكون في شيء من الارتياح. طيب بنقعد قد إيه؟ دي بتختلف من إنسان لإنسان، يعني في إنسان بيبقى حد عملي ومحدد بيعبر عن نفسه في قعدة والطرف الثاني بيعبر عن نفسه في نفس القعدة فتقريباً بعد أول قعدة بيكونوا حاسين إن الموضوع ده من ربنا يمكن الموضوع بيتطلب قعدة تانية نتكلم فيها على بعض الأمور وبعض الترتيبات المادية نشوف كل واحد إمكانياته إيه عمله إيه رؤيته للحياة إيه هو عاوزها تقعد في البيت ولا تشتغل هي متمسكة بالشغل ولا عاوزة ترتاح تقعد في البيت الكلام ده بنتكلم فيه وعلى قد ما بنكون أمناء وصراحة وربنا موجود معنا في القعدة فترة الارتباط دي ما بتطولش كتير فبتعتمد على نضوج الناس في تقييمهم لبعض في فترات تعارف تاخد ثلاثة اشهر في فترات تعارف تاخد شهر المهم اللي بيحدده مدى الارتياح وعدم الغموض ودي بتفرق من انسان لانسان